У жовтні минулого року я була у Європі. Там же тоді повним ходом були ось такі новорічні відділи. Тоді мені здавалося, що до Різдвяних свят ще далеко. І, можливо, у нас, в Україні, за цей період, щось зміниться на краще. І ось воно Різдво наближається. Хтось, можливо, святкує 25 грудня, неважливо. У нас є позитивні зміни, але мир на нашій землі поки що не прийшов. Настрій не дуже святковий, якщо чесно. Але я для себе зрозуміла, для того, щоб триматись, треба радіти нашим великим успіхам і вміти помічати і незначні проміни світу, і маленькі перемоги. Бо за все ми платимо дуже високу ціну. Якщо нам вже дано це випробування, значить ми точно можемо це витримати. Продовжуємо триматись. Дякую всім, хто захищає Україну. Вічна пам'ять героїм, які віддали своє життя. З Різдвом Христовим нехай збувається наше головне бажання.